Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας θα είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γευστικό. Θα φτιάξουμε ρεβιθάδα στη χήτρα ταχύτητας. Τα ρεβίθια θα γίνουν τόσο μαλακά και τόσο χυλωμένα, που πραγματικά θα είναι τα πιο νόστιμα ρεβίθια που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν καν ξεκινήσουμε, θα έχουμε τελειώσει κιόλα η αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει να το δείξουμε για να ξέρετε ακριβώ πώς θα φτιάξει τέλεια ρεβιθάδα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε ρεβιθάδα τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ απλά. Το μόνο πράγμα που πρέπει ουσιαστικά να μα αποσχολήσει είναι το μουλιάσμα στα ρεβίθια. Όπω βλέπετε, έχω πολύ ωραία ρεβίθια εδώ. Τέλεια. Τα ρεβίθια σε περίπτωση που δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ, μοιάζουν σαν στραγάλια. Τα στραγάλια σίγουρα τα έχετε δει. Οπότε για να τα πουλιάσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε παγωμένο νεράκι, κρύο νερό μέσα. Αρκετό, μην το και αυτό που κάνω εγώ πάντα μα πάντα είναι να προσθέτω λίγο αλάτι. Το αλάτι βοηθάει στο να μαλακώσει η φλούδα από τα ρεβίθια και να μαλακώσει και το εσωτερικό. Στην περίπτωση που βάλετε σόδα θα μαλακώσει πάρα πολύ το εσωτερικό, αλλά η φλούδα θα σκληρύνει. Το κόλπο είναι το αλάτι. Έτσι όπω είναι ανακατεύουμε λίγο και αφήνουμε ή το ψυγείο μέσα ή σε πολύ κρύο ε, σημείο τα ρεβίθια μας να μουλιάσουν. Τώρα, πόση ώρα πρέπει να μουλιάσουν τα ρεβίθια είναι σχετικό. Έχει να κάνει με την ποιότητα των ρεβιθιών που αγοράζετε. Υπάρχει περίπτωση στα ρεβίθια που αγοράζετε να είναι αρκετά παλιά, οπότε θέλουν περισσότερο μουγιάσμα. Ο πιο καλό τρόπο για να καταλάβετε πότε τα ρεβίθια σα είναι έτοιμα είναι να δοκιμάσετε. Οπότε θα πάρουν από 6 έω 12 ώρε. Σε 6 έω 12 ώρε, όταν είναι έτοιμα τα ρεβίθια, εδώ θα τα ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά, θα τα σουρώσουμε και πρέπει σε αυτό το σημείο τα ρεβίθια να τρώγονται ευχάριστα. Μα αρέσουν, είναι ωραία. Κανονικά το χούμου γίνεται με ομάρε βίθια, οπότε το σκέφτομαι σαν χούμου. Αυτό πάστα θα το δω τώρα. Οπότε τα ρεβίθια μου είναι έτοιμα. Άμα δείτε ότι είναι αρκετά σκληρά και δεν έχουν μαλακό και δεν είναι ευχάριστα, αφήστε τα λίγο ακόμα στο νεράκι. 6 έω 12 ώρε. Λοιπόν, αφού περάσαμε στο επόμενο στάδιο και ετοιμάσαμε τα ρεβίθια, πολύ βασικό να σα πω ότι είναι από τη στιγμή που μουλιάσετε τα ρεβίθια σα, να τα μαγειρέψετε κατευθείαν. Γιατί υπάρχουν μερικοί που μουλιάζουν τα ρεβίθια και τα αφήνουν άλλε 1-2 μέρε στο ψυγείο και ουσιαστικά άμα αφήσετε μέσα στο ψυγείο τα ψυγ Μουλιασμένα, υπάρχει περίπτωση να χαλάσουμε. Οπότε κατευθείαν πρέπει να τα διαχειριστούμε. Είτε να τα κάνουμε χούμου, είτε να τα μαγειρέψουμε, είτε να τα φτιάξουμε κάτι. Οκ. Λοιπόν, τα ρεβίθια μα είναι μουλιασμένα και πάμε να τιμάσουμε τη ρεβιθάδα μα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα ανοίξω τη κύτταρα ταχύτητα, εδώ. Και θα προσθέσω τα λαχανικά μου. Για να φτιάξουμε μια ρεβιθάδα θέλουμε πρώτα απ' όλα τι. Καροτάκια. Εγώ τα καρότα βάζω μαζί με τη φλούδα. Έχω πλύνει τα καρότα πολύ καλά απ' έξω. Και το μόνο που θα κάνω είναι να κόψω στα 4. Εδώ και εδώ. Κόβουμε τα καρότα. Και μετά τα κόβουμε έτσι ωραία σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Το κάνω πάρα πολύ εύκολο, κοιτάξτε. Γιατί ξέρω ότι και εσεί κάπω έτσι το κόψετε. Μετά παίρνω τα κρεμμύδια μου και αυτά δεν χρειάζεται να τα ξυλοκόψετε. Αν δεν είστε πολύ καλοί στο μαχαίρι, προσπαθήστε να κόψετε σε μεγάλα κομμάτια. Εδώ, κοιτάξτε. Έτσι. Παπ. Δύσκολο. Όχι. Λοιπόν, τώρα. Για το θέμα σκόρδου, θα βάλω 2 σκελίδε σκόρδο, αλλά μπορείτε να βάλετε μέχρι και 5. Είναι ένα φαγητό που του αρέσει το σκόρδο. Οπότε, τα αφήνω πάνω σα. Από 2 έω 5 σκελίδε βάλτε όσο θέλετε. Για μένα, όσο περισσότερο σκόρδο βάλετε, τόσο πιο άσχημο δεν γίνεται το φαγητό. Αλλά τα αφήνω πάνω σα. Λοιπόν, τώρα έχει πάρει φωτιά η χύτρα μου, έτσι όπω πρέπει να είναι. Ρίχνω το λαδάκι μου μέσα. Όχι πολύ στην αρχή, γιατί θα ρίξουμε στο τέλο λάδι φρέσκο. Και ρίχνουμε μέσα καρότο, κρεμίδι και σκόρδο. Και για πέσω τώρα έχω κάνει κάτι δύσκολο. Όχι. Ανακατεύουμε καλά τα λαχανικά μας και εδώ πέρα θα σα έλεγα να καραμελώσετε τα λαχανικά για πολλή ώρα, αλλά και να μην το κάνετε πάλι το φαγητό σας θα βγει πεντανόστιμο, γιατί θα μαλακώσουν, θα λιώσουν μέσα στη κύτρα τα και θα γίνουν τέλεια. Ε, σε περίπτωση που το κάναμε σε συμβατική κατσαρόλα όντως θα ήθελε καλό καραμέλωμα, αλλά εδώ πέρα ε, η κύτρα τα μας δίνει αυτή την ευκολία. Ουσιαστικά και να μην κάνουμε σωστά τη δουλειά μα, θα κάνει η χείρα η χείρα σωστά τη δουλειά για εμά και θα βγει το φαγητό τέλειο. Λοιπόν, αλάτι που και δεν το ρυπόμαστε, γιατί θα κάνουμε μια κατσαρόλα φαγητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλουμε αρκετή ποσότητα αλάτι και πιπέρι. αλλά το περώνουμε τώρα για να τραβήξουμε μέσα για τα ρεβίτια. Ανακατεύουμε καλά. Οπότε όση ώρα καραμελώνουμε, πάμε να ρίξουμε τα μυρωδικά μα μέσα. Εγώ θα βάλω λίγο θημαράκι. Μου αρέσει το θυμάρι, το έχετε καταλάβει και το θημάρι πάει παντού. Λίγο θυμάρι, επειδή θα ρίξουμε και το λιμόνι στη συνέχεια, θα κάνουμε τη δυστάδο μας πραγματικά πεντανόστιμη. Κόψε μέσα στο θυμάρι εδώ. Μην το λυπηθείτε. Κοιτάξτε πόσο κρυφερό που είναι. Ούτε καν ψαλίδι χρειάζεται, κόβετε με τα χέρια. Δύο φιλεράκια δάφνης. Ένα, δύο. Λίγο κίμινο. Το κείμενο μου αρέσει πάρα πολύ, σε αυτή τη συνταγή. Και με το κείμενο έβαλα το ελάχιστο. Μπορείτε να αντιπλασιάσετε και να τριπλασιάσετε τη συνταγή. Εντάξει, μην τριπλασιάσετε γιατί θα γίνει πάρα πολύ έντονο. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα ρεβίθια μα. Τα ρεβίθια τα πλήναμε καλά να φύγει το αλάτι. Σωστά. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τα ρεβίθια μα. Κάνουμε ένα μικρό ανακάτομα. Και εδώ πέρα δεν χρειάζεται να σουτάρουμε τα ρεβίθια. Κατευθείαν, όπω είναι, ρίχνουμε μέσα στο ζωμό μα. Ζωμό λαχανικών. Άμα δεν έχετε ζωμό λαχανικό στο σπίτι, θα πάρετε νεράκι, θα ανακατέψετε μέσα δύο έτοιμου ζωμού λαχανικών και θα ρίξετε αυτό μέσα. Και ήρθε η ώρα για το λεμόνι, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι Και είδωμεν, γιατί μπορεί να προσθέσουμε και λίγο ακόμα στο τέλο. Για ένα λόγο πόσο λεμονάτο είναι το λεμόνι. Γιατί υπάρχει έννοια το λεμόνι μα δεν ναι είναι ζουμερό, αλλά να μην είναι όξινο. Πηγαίνει και αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, ρίχνω το ξύσμα. Το ξύσμα, όντω θα πάει στο άλλο επίπεδο τη ταχύτητα. Έτσι, όπω είναι, ρίχνω και το χυμό. Έχει να δει και δεν έχει κουτσί αυτό. Είναι χαρά. Λοιπόν, τώρα, ήρθε η ώρα για το μαγείρεμα. Θέλω να κλείσετε το καπάκι της χίτρας στα και να βάλετε στην ένδειξη 1. Τώρα, με το που αρχίσει να βράζει το φαγητό μα μέσα, η βαλβίδα θα δείξει το κίτρινο χρώμα. Με το που το φαγητό μα έχει αρχίσει να βράζει καλά, έχουμε το νου μας, η βαλβίδα θα δείξει το πράσινο χρώμα. Στο πράσινο χρώμα τι κάνουμε χαμηλώνουμε τη φωτιά. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε τσάμπα, γάζι ή ρεύμα. Το πράσινο χρώμα με το που φτάσει η βαλβίδα σίγουρα μαγειρεύουμε για 30 λεπτάκια. Μετά από τα 30 λεπτάκια θα σας δείξω τα. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας γυρνάμε τη βαλβίδα από για να φύγει όλος ο ατμός μέσα τη χύτρα ταχύτητα. Όταν φύγει όλος ο ατμός θα ανοίξουμε τη χύτρα μα. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι χρησιμοποιώντας κύτρα ταχύτητα, εξοικονομείται έως και 50% ενέργεια γιατί μαγειρεύεται σε πολύ λιγότερο χρόνο. Οι χρόνοι μαγειρέματος μείωνονται έως και 70% οπότε καταλαβαίνετε ότι το φαγητό, εκτό από μαλακό και νόστιμο, μας εξυπηρετεί και στην τσέπη γιατί γίνεται πολύ πιο οικονομικά. Λοιπόν, βγάζουμε τη κύτρα από τη φτιά μας, εδώ. Τέλεια. Ανοίγουμε. Και κοιτάξτε εδώ, αυτό το φανταστικό που γίνεται. Εκτό φωτιά συνεχίζει να βράζει το φαγητό μα. Γιατί? Γιατί είναι ο πάτο τη χύτρα ταχύτητα έτσι σχεδιασμένο που κρατά θερμοκρασία για πάρα πολλή ώρα. Τώρα, υπάρχει μια να θέλετε να φάτε την επιθάάάσταση έτσι όπω είναι. Κοιτάξτε εδώ. Ζουμερή, ωραία, τέλεια, με το ζωμάκι τη μέσα. Υπάρχει μια να θέλετε λίγο πιο χυλωμένη. Τι τη θέλουμε, χυλωμένη ή ζουμερή. Εγώ θέλω χυλωμένη, φιλελάκι. Και... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ τη θέλεις ζουμερή, αλλά εμεί πρέπει να δείξουμε και την εναλλακτική του χυλωμένου. Οπότε για το χιλωμένο αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε λίγα από τα ρεβίθια μας, μια κουτάλα. Κοίτα, δεν χρειάζεται πολύ. Αυτό είναι. Εδώ, λίγο από το ζουμάκι μας και λίγο ακόμα από το ζουμάκι. Εδώ. Θα στύψω λίγο ακόμα λεμόνι μέσα. Λεμόνι. Μεταφέρομαι. Πάω εδώ και θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Και όταν λέω λίγο θα προσθέσω περίπου με 4-5 κουκαλιάς σούπα σε ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, τέλεια. Και αυτό που θα κάνω είναι να χτυπήσω όλο το μείγμα μου με το πίγμα. Εδώ. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα σε ρωτήσω τι έχουμε δημιουργήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν ξέρεις να απαντήσεις. Ξέρεις τι έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε δημιουργήσει ένα αυγολέμονο απλά αντί για αυγό μέσα, χρησιμοποιήσαμε τα ίδια τα ρεβίθια. Βάλαμε μέσα το λαδάκι μας, βάλαμε μέσα το λεμόνι μας. Είναι πεντανόστιμο. Και με αυτό εδώ το ζουμάκι τι θα κάνουμε θα δέσουμε όλη την ρεβιθάδα μας. Κοίτα. Ανακατεύουμε. Πες, πόσο ωραίο κόλπο ήταν αυτό. Okay. Καταπληκτικό. Κατευθείαν ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Παναγία μου πόσο χυλωμένοι που είναι. Το βλέπετε. Όλα. Τι φανταστικό πράγμα που είναι αυτό. Πάμε να στολίσουμε τη ρεβιθάδα μας με λίγο χιμαράκι, λίγο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο. Μην ξεχάσετε να βάλετε λαδάκι στο τέλος, ακούστε με. Και καλής ποιότητας λάδι, λίγο πιπέρι. Έτσι ακριβώς τη σερβίρετε το φαγητό σα. Και πραγματικά θα είναι πεντανόστιμο. Πρέπει να βάλουμε στο τέλος έτσι αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Λίγο λαδάκι, λίγο πιπέρι, λίγο θυμάρι και λίγο λεμόνι είναι αυτό που πραγματικά θα δώσει υπεραξία στο φαγητό μας. Ένα λεμονάκι εδώ, όποιο θέλει να βάλει λίγο περισσότερο και φυσικά αυτό το φαγητό τι θέλει. Θέλει μια σοβαρή κατάσταση με φέτα, λαδάκι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα της δοκιμήσης. Θα φέρω το το λατρεύω. Θα μπορούσα να ζήσω μόνο με ρεβίθια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα ρεβίθια φτιάχτηκαν μόλις σε πόση ώρα, φιλελάκι. 30 λεπτά. Mm. Mm. Άμα κάνετε ακριβώς το ό,τι σας έδειξα, θα φάτε ποναδικά ρεβίθια γιατί… Οι φλούδα με το εσωτερικό από τα ρεβίθια έχουν ακριβώ την ίδια. Υφή. Δεν είναι πιο σκληρή η φλούδα, πιο μαλακό το μέσα ή πιο σκληρό το μέσα και πιο μαλακή η φλούδα. Είναι τέλεια. Η φλούδα δεν σου αφήνει καθόλου εσύ ότι τρω φλούδα από ρεβίθια, που συνήθω γίνεται στο ρεβίθια, γιατί γιατί τα μουλιάσαμε σωστά, τα ψήσαμε σωστά, τα σερβίραμε σωστά. Οπότε είναι τα τέλεια ρεβίθια, Η τέλεια ρεβιθάδα. Subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω βίντεο, φιλάκια, πολλά ξεχάσετε να μας στείλετε, εγώ θα να τρώω